Людмила Кучер – жителька Гулєйполя, що у трьох кілометрах від лінії фронту. Каже, призвичаєлася до життя під постійними ворожими обстрілами. У будинку, де мешкає, 72 жителів залишилося четверо. Живемо на першому етажі, знімаємо жилье у своїх знайомих, бо там тепло. Ну А якщо вже дуже стріляє, то, звісно, в підвалі. Підвал оборудували на сім чоловік, з всі збігаються. Там у нас і кроваті, і все. Ну, слава Богу, якось поки пролітає мимо нас. Ми все насадили, прибирали, посадили чорнобривці, ждемо всіх додому. Разом із сусідами згуртувалися та підтримують один одного, каже пані Людмила. У кожного своя це саме, газова плитка купили переносну, газові балони заправляємо. Так готуємо. Світу нема. У нас є генератор. Через день ми заряджаємо телефони. У нас був Євробак на тону, ну, колись був обстріл і розбили. І потім нам ми ну, оце стільки людей на пів кілометра ходили по воду. Сьогодні у нас праздник, у нас сьогодні вода. Воду та хліб людям привозять рятувальники. Забезпечуємо об'єкти інфраструктури водою, електроенергією. Зараз качаємо башню яка піднімає воду і розвозимо цю воду громадянам. Вода технічна, але люди радіють і цьому, тому що без води тяжко їм тут приходиться. Ми з 3 березня минулого року без води, без світла. Отримати хліб прийшов і пан Іван. Каже, з рідного міста не виїжджав і не збирається. Попри те, що обстріли почастішали. Більше останні дні більше ракет почало прилітати. Нема такого дня, щоб не стріляли. Більше, менше, але кожного дня. Кожного дня. Зранку прокидаєшся і думаєш, ось сьогодні, ой, ой, якби вже не літало нічого. Нічого. Ми не нарікаємо, ми ждемо, ми віримо в наших хлопців, в наше ЗСУ. Та не можуть хлопці. Юлія Сенак, Суспільне новини з